Langkah-langkah yang perlu kita lakukan selepas kematian. Terima kasih atas soalan yang diberikan oleh Tuan Izuddin berkenaan dengan rumah si mati, apa yang boleh dilakukan? First of all, rumah tersebut kita tak boleh nak jual. So ada kita kena buat penilaian, kena make uh, buat penilaian atas hartanah ataupun harta peninggalan si mati. Ada dua jenis uh, harta sepenyanggalan, satu ialah harta tidak alih dengan satu harta alih. Harta yang tak alih macam rumah, tanah, uh, gudang dan sebagainya. Sementara harta alih ialah seperti uh, KWSP, ASB dan sebagainya. Okay. So, sekiranya jumlah harta alih dan harta tidak alih tersebut melebihi 2 juta maka uh, cara yang perlu dilakukan ialah melalui probit, sementara harta yang bawah 2 juta yang ini boleh diuruskan di pejabat tanah, Okey. apa yang perlu dilakukan ialah contohnya katakan ada berlaku kematian maka waris si mati perlu pergi ke pejabat tanah untuk mengisi borang A and then bukti kematian perlu disertakan si si mati akan sumpah oleh dua saksi sekiranya apa tu kematian itu berlaku di luar negara ataupun perintah anggap kematian sekiranya tidak mayat tidak dijumpa okay. so ada tiga perkara kat situ kena buktikan, untuk buktikan kematian ada tiga And then lepas tu sekiranya ada dokumen harta tidak alih maka salinan hak milik tu kena disertakan dan diberi kepada pejabat tanah. Dokumen tersebut mestilah disah kena dibuat disah sebagai apa tu salinan original. And then siapa yang berhak mohon untuk mengisi borang-borang borang A ialah para waris eh satu ialah para waris, nombor dua ialah orang yang mempunyai kepentingan, orang yang meletakkan caveat pada rumah tu contohnya orang yang uh, pemutang, And nombor tiga ialah uh, pembeli di bawah surat perjanjian uh, jual beli yang sah katakan kalau SPE dah design, maka orang yang beli tu yang dah bayar 10% tu dia ada hak untuk mengklaim ha? memohon uh, pembahagian apa tu uh, hak tersebut and then siapa-siapa uh, yang diarahkan oleh Pentadbir Tadda ataupun Amanah Raya berhak. jadi itu adalah enam golongan yang boleh memohon apabila kita nak memohon kita pergi di bahagian pusaka kecil ini untuk harta yang bawah 2 juta, eh. uh, mungkin masa itu kita tak tahu sama ada nilai dia lebih 2 juta ataupun tidak sebab tanah kita tak tahu, sebab yang menilai tanah tu ialah JPPH, isi borang tu dulu dan lepas tu pergi pejabat tanah nanti mereka akan buat uh, semakan uh, nilai harta uh, tak tak alih tu contohnya macam uh, tan, apa tu dia punya tanah kosong ataupun rumah ataupun gudang dan sebagainya macam KDBLP SP SB tu senang sebab dengan dokumen kita boleh buat uh, tulip, boleh terus tahu jadi uh, especially untuk rumah uh, ataupun uh, harta yang bawah dua juta Kena hadiri pembicaraan, ini yani pembicaraan ini akan dibuat oleh uh, pejabat tanah akan dipanggil, jadi semua dokumen-dokumen asal kena dibawa, bukti kematian, hak milik tanah, uh, kad pengenalan surat beranak, uh, surat nikah, bukti-bukti semua dan semua pihak yang uh, mempunyai uh, hak atas uh, apa tu, pusaka tersebut wajib hadir, jadi ada banyak ketika yang masa perbicaraan ni ada orang bila dia nak harta lebih dia akan cakap ada kes yang kononnya pemati orang yang meninggal dunia tu dia adalah waris dan tak ada waris lain. Jadi sekiranya berlaku penipuan contohnya dalam kes yang berlaku bini yang kedua kata dia tak ada bini lain sedangkan sebenarnya dia ada bini yang pertama dan ada anak-anak yang mempunyai hak atas Uh, harta pusaka tersebut menyebabkan apabila dipanggil semula boleh menyebabkan orang yang klaim mula-mula dekat perbicaraan itu di, uh, disu di mahkamah dan tangkap masuk dalam penjara. Jadi benda ini sangat serius, semua-semua waris kena hadir. Okay? And orang yang uh, pemohon ataupun orang yang uh, orang kata uh, menjadi wakil untuk segala waris ni kena umum semua yang waris untuk datang. Kalau tak boleh datang, maka dia kena isi satu borang yang memberi kuasa uh, dengan apa tu uh, apa tu surat persetujuan memberi kuasa untuk uh, orang yang apa tu orang yang dilantik tu untuk bertindak bagi pihak dia. Okey? Jadi uh, cara dia masa pembagian tu nanti akan dibincangkan cara nak membahagi dia sama ada nak mengikut faraid Ataupun bagi orang Islam diikut Akta Pembagian akta, uh, akta Pembagian Harta 1958, uh, sekiranya kalau uh, pembagian tu uh, ikut faraid, orang yang mempunyai hak atas faraid itu dia boleh cakap yang dia nak bagikan uh, dia punya full hak kepada kakak dia ke whatever ke adik dia ke uh, jadi itu boleh dibicar, uh, diberitahu dalam perbincangan, okay? And uh, ada juga ketika uh, berkenaan dengan uh, kita panggil betul uh, will, eh will, uh, bahasa Malaysia will, uh, saya pun tak pasti tak tak ingat. Okay, will ni basically hanya boleh diberi kepada orang yang tidak mempunyai hak atas harta tersebut, tetapi maksimum yang boleh diambil ialah satu pertiga saja. Contohnya dia ada anak angkat, anak angkat tak ada hak kalau ikut faraidnya tak ada hak dekat dalam uh, harta pusaka. Jadi sekiranya uh, pemati uh, semati mempunyai anak angkat maka sebelum uh, dia boleh buat satu uh, apa tu satu uh, wasiat, uh, will ataupun wasiat uh, maksimum satu per tiga diberi kepada anak angkat tersebut. Jadi sebelum uh, perbicaraan tu ataupun sebelum pembagian selepas perbicaraan dia bahagi itu dulu. Okey kat situ and jangka masa proses ialah lebih kurang 6 bulan uh, selepas uh, borang A dimasukkan and proses kalau sekiranya melibatkan uh, banyak apa tu complication contohnya a uh, harta nenek tapi ayah dah meninggal dari dekat situ ada berlapis jadi ada banyak apa tu uh, masa tu mungkin akan lebih lagi lah sebab dia akan tengok nenek tu punya apa tu hak dulu lepas tu baru dibahagi, dah bahagi lepas tu baru dia tengok kepada bapak yang dah meninggal tu. Okay and then lepas tu rayuan sekiranya selepas apa bicaraan boleh dibuat rayuan selama 14 hari saja. selepas 14 hari tak boleh lagi dibuat rayuan and then selepas dah habis tempoh 14 hari tu maka perintah untuk pembagian dikeluarkan oleh apa tu pejabat tanah And then bar baru situ barulah dia mungkin minta perintah uh, order to sell, maksudnya dia baru boleh buat uh, uh, apa tu, uh, penjualan hartanah tu, jadi sebelum nak jual hartanah tu dia kena pergi ke jabat tanah, ini untuk yang bawah 2 juta, kalau lebih 2 juta dia kena melalui probate and melalui mahkamah tinggi, kos uh, dia lagi tinggi, jadi kalau yang bawah 2 juta ini normally berlaku among, among us Uh, Bawa dua juta, jadi pergi pejabat tanah isi borang. Enam lepas tu uh, semua bukti-bukti uh, uh, bukti kematian itu dibawa sekali. Lepas tu bila dipanggil, semua waris kena datang. Enam masa tu dibicarakan uh, bagaimana pembagian akan dibuat. Enam lepas tu uh, selepas dah pembagian dah, set, dah settle, ada waktu untuk rayuan selama 14 hari. Lepas 14 hari barulah order dikeluarkan. Okay? So pembayaran dia lah, aa, kalau sekiranya aa, tanah tersebut aa, apa tu, bawah RM1000 ataupun aa, dia punya pusaka bawah RM1000, pembayaran RM10 jika hingga ke RM50, pembayaran RM30 sekiranya melebihi RM50,000 hingga ke aa, 2 juta pembayarannya ialah 0.2% daripada nilaian pusaka. Okay. So itu adalah Uh, uh, ringkasan berkenaan dengan apa yang berlaku terhadap akta si mati dan bagaimana nak uh, melakukan selepas uh, dah meninggal dunia. So benda ni harus dibuat sepat mungkin uh, jangan hingga berlakunya apa tu berlapis um, apa tu apa tu permohonan berlapis. Jadi selepas meninggal dunia je sepatutnya uh, terus dilakukan maksudnya dalam masa 14 hari selalunya uh, sebulan sebelum apa tu selepas meninggalkan dia ada uh, dia punya kenduri whatever jadi lakukan waktu tu sebab masa tu semua orang ada dan kita boleh bincangkan terus kan ramai orang Melayu kata kubur merah masa nak bincang pasal pusaka actually benda tu lagi penting lepas meninggal terus bincang lagi bagus jadi kita boleh settle kan, kalau tidak nanti Aa, bila itu bertangguh orang yang sepatutnya menerima hak tu akan mungkin ada penginiayaan mungkin bagi you, you tak perlukan harta pusaka tapi ada orang dia memulukan wang tersebut jadi lebih baik kita selesaikan awal-awal lagi. Itu saja untuk pengkongsian saya kali ini Insyaallah kita jumpa di lain kali. Terima kasih kerana sudi mendengar channel ini sekiranya ini adalah kali pertama you di sini dan you suka mendengar tip-tip pelaburan -tip hartanah serta kejayaan hartanah Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, tekan butang notification, thumbs up serta comment. Kita jumpa lain kali.